السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام اهلا ومرحبا بكم معكم مهندس اشرف طاهر وقناه هندسه اونلاين آه القناه هتبقى مختصه ان شاء الله بدورات الهندسيه هنتكلم فيها عن آه الهندسه هنتكلم فيها عن كل جديد في الهندسه هنتكلم عن طرق التنفيذ آه للاكتفتيز اللي بتتم في المباني آه كمان نقدر نتكلم فيها عن آه اللي بتم من أعمال الخرسانات، أعمال التشطيبات، وأعمال الديكور، إن شاء الله تبقى مفيدة لكم ويا رب نقدر إن احنا نوصل لكم كل معلومة مفيدة ليكم، وتقدروا تستفيدوا بيها في حياتكم العملية، تابعونا وخليكم معنا باستمرار، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله